Повномасштабна війна Росії проти України неминуче вирішить долю і інших контрольованих Росією територій, зокрема Придністровського регіону Республіки Молдова. Не секрет, що з початку війни Придністров'я розглядалося як ще один плацдарм Росії, звідки буде нанесено удар по Україні. Разом з тими військові і політичні експерти сходилися на тому, що ця ділянка може бути лише допоміжною. І другий фронт з боку Придністров'я відкриється лише у випадку, якщо Росія доб'ється певних успіхів на Миколаївському напрямі і зможе вийти до Одеси. Наприкінці весни та на початку літа в Придністровському регіоні сталося кілька провокацій, в яких сепаратистська адміністрація місцева поспішила звинуватити Україну. Але далі цього не пішло. Ані за рівнем оснащення, ні за рівнем підготовки російський контингент та незаконні військове формування Придністров'я не могли б витримати змагання з українськими військовими. Разом з тим, час від часу в соціальних мережах піднімається тема, а чому Молдова не користується нагодою і не вирішує придністровські питання самотужки. Окремі гарячі голови навіть пропонують Україні самі здійснити превентивну тар по російському угрупованню в Придністров'ї, щоб убезпечити південний фланг. Але чому не варто цього робити? Ну, як мінімум, тому, що Придністров'я є територією Республіки Молдова, і офіційний Кишинів не звертався до нас з проханням по допомогу. Україна не Росія і не може собі дозволити розкіш подібних ударів, які світовою спільнотою будуть сприйняти однозначно як агресії, це буде спрацювати лише проти України. До того ж, як це не парадоксальне, але більшість військових у незаконних військових формуваннях при це громадяни Молдови і взагалі мають кілька громадянств. Тобто відповідним чином виникле питання того, що Україна вбиває громадян Молдови і це, мабуть, буде не дуже позитивно сприйнято е, молдавським керівництвом. Разом з тим виникає питання, чому ж сама Молдова не вирішує Придністровські питання, які існує вже 30 років. Є е, нагода Росія відволікається і повністю відвол відволіклася на війну в Україні. Основні російські сили зараз знаходяться на е, Україно-російському фронті. І товідним чином е, під контроль. Молдови сьогодні попали всі експортно імпортні операції. Придністровська ділянка України молдовського кордону де факто заблокована і посилена його охорона на випадок можливих знову ж таки провокацій але з боку Молдавського керівництва не намічається якихось конкретних дій Ну тут треба певне пояснення без якого в принципі зрозуміти ситуацію неможливо Ну перше є формальна юридична причина перша та це те що при Дністрові згідно московського меморандуму 1997 року який був там підписаний є стороною переговорів був тоді заснований так званий формат 3 плюс 2 де Молдова Придністрові сторони переговорів ОБСЄ Україна та Росія є гарантами цього переговорного процесу а згодом до цього приєдналися в якості спостерігачів Сполучених Америки та Європейський Союз Те що Росія зараз безпосередньо воює з Україною унеможливлює, Дію цього формату, проте, незважаючи на це, Молдова не вийшла з формату 5 плюс 2 і не заявила про те, що він, в принципі, не дієздатний і не скасувала московський меморандум. Друга причина це очевидна слабкість Молдови як військової потуги. То треба зазначити, що Молдова протягом останніх років фактично не приділяла уваги оборонному сектору, і як оцінюють експерти, за різними оцінками вона займає останні сходинки, там 94 місце з 142 країн, причому їй, за оцінками вона навіть є гіршою ніж Збройні сили е, Придністровського регіону, так, е, якщо казати про чисельність, то воно оцінюється десь у 19 тисяч осіб, з яких 6 тисяч — це активна армія, зведена в три бригади, і одна тисяча карабанерів 12 тисяч е, — відповідно, резерву. Є е, е, на озброєні бойові машини піхоти, є і артилерія, є у всякому разі формально е реактивні системи залпового вогню разом з тим багато хто зазначає що це в, в більшості своїй радянські зразки для яких нема запасних частин е є певні проблем, проблеми з боєприпасами е з підготовкою і багато багато іншого на цьому тлі скажімо і російський контингент, і незаконні військове формування у Придністрові виглядають більш потужними навіть з точки зору наявності таких ударних озброєнь, як танки. Да, там є е, навіть танковий батальйон. А ну, в цілому, там, скажімо, до півтора, е, від полутора до двох тисяч е, безпосередньо російських військових, плюс п'ять тисяч, власне, Придністровська армія, плюс е, частини. МВС, плюс так званого МВС, плюс е, частини Міністерства держбезпеки, плюс казацтво, в цілому, от, наприклад, за молдавським оцінкою, це 12 14 е, тисяч е, осіб. Е, Третя причина – це залежність від постачання газу з Росії, електроенергії, з Молдавського Дрес на території Придністров'я. Дійсно, Молдова повністю залежить наразі від постачання електроенергії з території Придністров'я. Там є Молдавський Дрес, яка, до речі, працює і на російському газі. А, і, наприклад, Україна могла би допомогти Молдові в цьому питанні, хоча знову ж таки не повністю. Але останні бомбардування е, Росією критичної інфраструктури в Україні, ну наприклад, змусили Молдован повністю перейти на забезпечення з е, Придністров'я. Там є певніші технологічні обмеження. Е, безусловно, теж саме стосується і постачання газу з Російської Федерації. Е, Молдова шукає альтернативні джерела і дещо вона знаходить. Те сьогодні вони є недостатньому. Ну і ще можна зважити на певну залежність і з точки зору доступу до ринків для молдавських товарів, а також взагалі те, що Росія має досить сильний інформаційний вплив в Республіці Молдова. Тому залежність є досить таки сильною. І нарешті четверте, як кажуть, останнє ще... за списком, але не зазначенням, це відсутність мотивацій. Фактично Молдовани і Молдова за 30 років вже звикли жити в цьому стані розділеної держави. І якщо казати ж про міжлюдські контакти, то навіть у доковідну епоху, в принципі, особливих перешкод не існувало. Цілком нормальна була ситуація, коли жителі Придністров'я, наприклад, да, могли їздити на роботу на правобережну Молдову, до підконтрольних територія відповідно громадяни Молдови які жили в, там не знаю там в Кишиніві чи в інших регіонах могли купувати нерухомі чи жити на, тер... на лівобережжі Придністрові ну просто тому що там дешевша комуналка і власне кажучи цей стан ну десь когось навіть і влаштовував тому що Певна частина бізнесу також була задіяна в різного роду контрабандних схемах, які діяли через Придністров'я. які в цих схемах задіяний був бізнес і молдавський, і російський, і, на жаль, і український. І порушувати цей статус-кво означало б діяти проти фактично власних інтересів. Фактично такої там, відвертої ворожнечі, з боку Молдови і Молдаван повинно, що ні до Придністров'я немає. так, є розуміння того, що Придністров'я – це молдавська територія, яка рано чи пізно має бути повернута, але разом з тим нема бажання повертатися за допомогою зброї. І, до речі, останнє соціологічне опитування показало, що лише чверть Молдаван готова захищати країну зброю в руках, це також досить такий симптоматичний момент. І оця саме відсутність мотивації серед громадян, так і серед молдавської еліти, є, мабуть, основним чинником, який надає змогу вирішити придністровське питання у радикальний спосіб, тобто там, ну, в тому числі, можливо, застосуванням і військової потуги. А, от. А що стосується еліти, тут є і певний розрахунок, тому що в Молдові досить таки бувають проблематичні питання з точки зору підтримки проєвропейського курсу для країни характерні скажімо так політичні гойдалки і відповідно наявність ну як мінімум там 300-400 тисяч громадян які займають відверто проросійську позицію на території Придністров'я може змінити і внутрішню політичну ситуацію в Молдові тому Насправді, багато хто з задає питання, що ми будемо робити з тим Придністров'ям наразі. Е, і чи не варто більше зосередитися на вирішенні внутрішніх питань і створити там, не знаю, позитивну картинку, яка так чи інакше приваб, буде привабливою і для жителів Придністров'я. Але при цьому тому, от таку картину і зрозумівши, можливо, і е, поведінку, і причину поведінки, Молдован, треба зазначити, що після перемоги України у війні з Росією, яка неминуче буде, Придістропівське питання буде вирішено і буде вирішено воно на користь Молдови, це потрібно розуміти, і буде вирішено за активною участю України, яка зацікавлена у ліквідації цієї ракової похлини на своїх південних кордонах і безумовно це буде початок, кінця домінування або спроб домінування Росії на так званому, так званому, нині вже не існучому пострадянському просторі, і безумовно все буде Україна.